Máte to, vždycky jste si přáli zrcadlovku a když už ji konečně máte, je tam tolik čulíků, že raději přepnete na režim Automat. Pojďme si spolu vysvětlit manuální režim, díky kterému budete fotit vy, ne váš foťák. Už jste slyšeli o magickém trouhelníku? Nejená se však o žádnou záhadu z bermů, ale o takzvaný expoziční trouhelník. Slona, ISO, čas. To jsou hodnoty, které najdete na vašem foťáku jakékoliv značky. S clonou souvisí hloubka ostrosti. Díky ní docílíte efektu, kdy máte zaostřený předmět vepředu a rozostřené pozadí vzadu. Díky času docílíte rozostřeného či zaostřeného pohybu. Citlivost při pořízení fotky. Při zvýšení hodnoty můžeme za stejných podmínek použít kratší čas, Čip ve fotoaparátu tedy dostane pokyn, aby reagoval citlivěji na světlo. Chcete fotit v pološeru, ale fotka je rozmazaná. Navište ISO. Pokud se chcete dozvědět nejen o expozici, ale například o vyvážení bílé, ostření či dalších pravidlech dobrého snímku, doražte k nám na základní kurz pocení.